شيخ عداي انا اليوم لا جايبك تجا مني ولا جايبك اجاملك احنا اكو فيديو الك انت قلت عمي اني باب بيتي مفتوح واني لا خايف ولا عندي سلاح ولا اريد اسوي اني اريد اللي عنده شيء خليجي اهلا وسهلا يعني رجال خلصانه عندك على قولتنا احنا مو على قولتكم رجال الدين، على قولتنا احنا واصل مرحله الوحش. زين ليش سبكيتوك؟ آه. وبسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، يعني هي تعاملت يعني وياها ظروف من هاي الظروف طبعا هو هذه حقيقه الارهاصات والمنغصات هي هاي يعني قديمه يعني هي ليست يعني وليده اليوم وانما هي قديمه لسنوات م. سنوات انا يعني توقفت يعني بها عن الخطابه ومرت ايام واشهر مره منعتها شهر ونص ومره منعتها ثلاثة اشهر ونص ثلاثة اشهر ونص توقفت لانه ناشدت الحكومه يعني كفى قتلا باهل البصره الناس كانت خارجه وايام يعني أيام عطش وأيام جوع والشباب طالع كلها مظاهرات والله يعني وتوقفت ثلاثة شهر ونص من أهل البصرة يعني بسبب البصرة أخوتنا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل البصرة أخوتنا واحبائنا لا أشوف المناظر والمظاهر يا أخي والله تفطر تفطر مو تفطر قلبك تفطر الجبال تفطر الصخور الناس تطالب مطالب بسيطة يعني مو مو صعبة يعني شنو هسا انا اريد مي اشرب ادمي اريد اشرب مي حاله حال اوادم مو هاي بصف الكويت يمو بيناتنا بس الثقه ليش ذاك مرتاح واحنا ما مرتاحين هدوه هدوه يقول يا هسه مو بس ما يطلعون مليونين هو نفس نفس الحال طلع مليونين والخير اللي عندنا احنا الخير اللي عندنا يشبع الارض كلها كل الارض يشبعها فاحنا يعني هذه كلمه حق احنا بدنا نقولها يا إخواني يا احبابنا يا اصدقائنا يا زملائنا الب الحكومه عمي بالعافيه عليكم المناصب هسه احنا ما حازدينكم بس انتم قودوا احنا ننظركم قاده والناس تنظركم الى قاده زين انتم ليش ليش لما واحد ينقدكم يعني انتم تشنون عليه هجمه ليش عفوا ليش ما تقولوا له عمي رحم الله والديك جزاك الله خير انت رصدت عندنا خطا معارضه بناءه مو معارضه هدامه رصدت لنا خطا احنا والله نصلحه، انت ليش تجي السكته؟ يعني عجيب ما, ما ما نعرف يعني كيف نتعامل مع هؤلاء الناس. ساعه يقول لك انت ايش عليك؟ هذول مو من ملتك، ذول مو من طائفتك، اي مو من جنسك، ذول مو من لوك يا اخي عمي وكيابه هو والله آني العظيم انا انا انا اريد اسالك منو اللي يقول لك هذا الكلام؟ من يقول لك انه ذول مو من ملتك؟ يعني هاي المو... هذا المجتمع الموجود حلو. يقول لك انت باوع الغير ليش أنا؟ ايه؟ ليش المجتمع عداي ليش دينك دينك يقول لك تدافع بس عن السنه لازم هو انا دا اقول من ديني ادافع ايه؟ عن انا ادافع عن المسيح اول مسيحي يعني انا الش... شيعي من بلد انا دافع عن المسيحي انا دافع عن الصابئ أدافع عن الناس عن كل هؤلاء الناس القوميات اللي يسمونهم اقليات احنا هذولا مو اقليات هذولا حلاوه البلد هذولا مزيج البلد هذولا الذهب اذا ما يمتزج اذا مو هؤلاء موجودين به هذولا حلاوة, حلاوه البلد يا حداي, حداي هم حتى بيوتهم اخذوها هاي المسيحيين هنانا كفيلك الله قاعدين هنانا بعين كاوه تمام كلهم اهل بغداد ماخذين بيوتهم ومناهبيها باسم الله والدين هسا هو المسيحي كان ويا صدام؟ دلد. شيخ عداي خليه يتقون الله المسيحي كان ويا صدام؟ لو المسيحي اللي اخذوا بيت بغداد الجديده وبالدوره بالميكانيك الميكانيك كانت 90% الدوره كانت 90% سوق تسعين 90% مسيح، وينهم؟ يا مسلمين وينهم؟ احنا نقول هذا مو دين هذا مو دين هذا ليس عليه هذا الدين الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا مو دين على ابن ابي طالب هذا مو دين عمر بن الخطاب هذا مو دين الصحابه هذا مو دين اهل بيت رسول الله هذا مو دين يا جماعه الخير انتم وين جت تودون بينا انت وين جت تودون بينا جاي تحرقون بينا حرق ودول اولادنا دول الشباب الطالعين المتخرجين بدت تحرقون بيهم نسواننا قامت تتقدم الشوارع كانت الجوع في خير في بلد الخير واصل بيه العنان السماء بس صحراء السماء والسد المنطقة ب ب ب السد المنطقه العراق سده وسد والجيران ليش احنا هيك دا يصير بينا ليش انت يا سياسي الله يرضى عنك انت ليش ما تتخلى عن ال ال القوميه تقول عليها انا او المذهبيه قول انا للعراق يا اخي اشتغل إن للجميع نقول الف رحمه على روح والديك من تغادر؟ وإذا شافتك الناس والشعب شافك نقول يا أبا بالعافية والله هذا يجدد له ولاية أخرى. يعني هو إلا أنت بالدم إلا تعجن الخبزة بالدم حتى حتى تظل السيطير مو هذا عيب، مو هذا حرام، مو هذا خلق أهل بيت رسول الله، هذا مو خلق الصحابة، مو الدين هذا، الدين رحمة الدين رحمة ويا جماعة